ظبوط ظبوط ظبوط ظبوط بستك بستك بستك عسل يا طعم شفتك بستك بستك بستك عسل يا طعم شفتك شو بدها طرقة وطويلة وسامية العين <تصفيق> عطرك عطرك عطرك فاح الورد من عطرك عطرك عطرك فاح الورد من عطرك لمن صورنا السيد من سوار نسي